Sebastian Ghi lansează noi dezvăluiri despre Laura Codroacovesi, a confirmat i maior întâlnirile, la Comisie. Ia e aveau lecturi cu CIA ei video. Sebastian Ghi a făcut noi dezvăluiri în cel de-al treilea episod din interviul realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. Conform fostului deputat PSD, Laura Codroac Ovesi și Florian Coldea aveau lecturi cu ei. Pe ei nu interesează corupia. Hai, de, nepeunul mare i tu scapi, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat. La comisie, întâlnirile dintre mine, doamna Covesi, dânsul în sediile SRI. În general, Florian Coldea se întâlnea, o chema, discuta cu Covesi, muliali lui era pe acolo. Câteodată discutam separat, câteodată discuta ori cu Covesi. Pe vremea când Covesi conducea parchetul general, se ocupa de multe chestiuni care, odată cu plecarea ei la DNA, s-au mutat acolo. Evident, centrul de Coldea i covesi erau alte lucruri în afara celor de siguranță naionalt. Cred că SRE a ajutat-o mai mult pe Codroa decât pe Ali. Ajuta ei personal, ei instituional. Era meritul codruiei ce se tâtea atât de aproape de Coldea. E o chestiune de evident ce Florian Coldea i Covesi aveau lecturi cu CIA. CIA are una dintre cele mai puternice antene din zonă în România, a spus Sebastian Ghi.